Miks ma istun siin müts peas? Miks ma topin pähe rohusõ ja karvades kokku sulnud kotti moodustise? Sest mu kiilakas peanub kiirgab! Okei, okay, proovime uuesti. Tere! Miks ma kannan talvel mütsi? Selle pärast, et muidu on mu peal külm, ehk mu kiilakas pea kaotab soojust. Kuidas? Selleks räägime soojusülekandest ja selle liikidest. Soojus on füüsikas siseenergia, õigemini siseenergia kineetiline komponent. Kui aineosakestel on rohkem kimeetilist energiad, nad liiguvad kiiremini, siis on ka kehatemperatuur kõrgem. Ja kehas on rohkem soojust, ehk tal on rohkem energiad sees, ehk rohkem siseenergiad. Kui soojus kandub meil ühelt kealt teisel üle, siis nimetame seda soojusülekandeks. Ja soojusülekanne võib toimuda kolmel viisil. Soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus. Kõigepealt soojusjuhtivus. Kui ma panen külma lusika, Kuuma tee sisse, lusika vars, millest ma lusikat kinni hoian, kuuma teega kokku ei puutu. Ometi tunnen ma, et lusika vars läheb kuumaks. Miks? See tuleb sellest, et lusikas juhib soojust. Mida see tähendab? Mõtleme, mis meil lusika sees toimub. Kuna vesi on kuum, siis selle osaksed liiguvad kiirelt, neil on palju siseenergiat ja nad põrkuvad vastu lusika osakesi, lükkavad nad kiiremini liikuma. Ja nii nad annavad energiat põrgete kaudu väiksema energiega osakestele edasi. Ja lusikas ees need osakest omakorda annavad seda energiat edasi järjest järgmistele osakestele, kui lõpuks ka lusika varres olevate osakeste siseenergia suureneb ja ma tunnen, et ta muutub kuumaks. Nii siis soojusjuhtivuse korral kandub siseenergia edasi aine vastastik mõjuet. Kui hästi ehk kui kiiresti aineosaksed siseenergiat edasi kannavad, sõltub aine tihedusest. Metallid on head soojusjuhid, sest neis on palju suure kiirusega vabuelektrone. Kaasid on halvad soojusjuhid, sest nende osaksed paikuvad nii õredalt, et ei ole lihtsalt kellegi väga kokku põrgata ja energiat edasi anda. Näiteks õhk on 17 000 korda halvema soojusjuhtivusega kui vask. Seepärast ongi kõik poorsed ained halvad soojusjuhid, kuna sisaldavad palju õhku. Nii et kui sul on vaja mütsi, mis ei laseks peast soojusel ära kanduda, siis on vaja halva soojusjuhti mida kohevab müts, seda rohkem õhku mütsis ees ja seda halvem soojusjuht. Ja seda soojemul selle mütsiga on. Nõõnda. Õhk on meil väga halb soojusjuht. Samas veedame me enamik oma päevast just nimelt õhuses ringi hängides. Kas soojusenergia siis meie ei kandugi? Siin tuleb mängu teine soojusülekande liik, Kui õhk puutub kuuma ahju võrdeaaturiga kokku, siis kandub ahju siseenergia üle õhu osakestele. Soojendes õhk paisub, ning tema tihedus väheneb. Seetõttu hakkab talle ümbritseva tihedama õhupoolt mõjuma üleslükke jõud, mille tulemusena ta tõuseb üles ning tema asemele poolab uus ja õhk omakorda soojeneva. Tekkiva ringvoolu abil kandub energia toas olevatele kehadele, näiteks meile. Sama juhtub ka vedelike soojenemisel. Kui sa soojendad näiteks potis vett, siis seal ka tegelikult vesi tõuseb peal angeb vooludena. Soojusülekannet, kus siseenergia lebib Vedeliku või kaasivoolude liikumise teel kutsumeme konvektsiooniks. Aga kuidas soojendab päikemaad? Päike ei puutu otseselt maaga kokku. Seal vahel on 150 miljonit kilometrit. See soojuse tule ka sooja õhuna konveksiooniteel, sest kosmoses pole õhku. Maa ja päikese vahel on tühi ja väga külm kosmos. Aga kuidas siis päike meid soojenda saab? Päikeselt levib energia läbi vaakumi maale soojuskiirkusabi. Ta kiirgab soojust. Soojuskiirgus on siis kolmas soojusülekonde liik. Selle käigus levib siseenergie ühelkejalt teisele elektromagnetlainete kiirgumise ja neeldumise teel. Soojuskiirgust kiirgavad kõik kehad, kaasarvatud minu kiilakas pea. Kui me lõkke ääres või kabinaes istume, siis jõuab soojus nii just nimelt soojuskiirgusena. Nagu looduses ikka toimub soojuskiirgus kindlate seaduspärasuste alusel. Näiteks võtame ahju. Kuumahi kiirgab ajaühikus rohkem energiat kui külmahi. Sealt tuleneb esimene soojuskiirgus seaduspärasus. Mida kõrgem on keha temperatuur, seda rohkem energiat keha ajaühikus kiirgab. Teiseks, kuna suurahi kiirgab rohkem soojusenergiat kui väike ahi, järelikult ülekantava energia sõltub keha pindalast. Teine seaduspärasus on, et mida suurem on keha pindala, seda rohkem energiat keha ajaühikus kiirgab. Kolmas seaduspärasus mida tumedama keha pind, seda rohkem keha ajaühikus kiirgab ja ka neelab. Näiteks suvel päikese käes on tumeda teesärgeiga palju palavam olla kui heledaga. Päriselus esinevad meil erinevad soojusülekande liigid koos. Tavaline on ka see, et mõne viisikaudu on ülekanne suurem kui teiste kaudu. Kui ahju või radika peale mõtleme, siis kindlasti ahi kiirgab soojust, eriti läbi ukse, kui me seda parajasti Samas enamus energiat lahkub ahjupinnat konneksiooni kaudu. Õhu osaksed soojenevad ahjupinna kokku puutudes, õhutihedus väheneb ja soojenud õhule hakkab mõjume üleslükke jõud ning tekib ringvooi. Kui ennast ahju vastu surume, siis on meie aine osaksed oma vahel vastastik mõjus ning siis antakse meile energia edasi hoopis soojusjuhtivuse kaudu. Oluline on veel teada, et ükskõik millise soojusülekande liigi puhul levib siseenergia soojemalt kehalt külmemale. Ehk siis... Kui ma käin talvel palja peaga, siis minu pea annab soojusta ära õhku. Mitte õhki tee minu pead külmemaks. Soojema keha siseenergia väheneb, ning külmema keha sisenergia suureneb, kus juures. Soojenevate kehade siseenergia suureneb täpselt nii palju, kui väheneb jahenevate kehade siseenergia. Võt nii. Kokkuvõtteks. Kui soojus kandub ühel kehalt teisele üle, siis nimetame seda soojusülekandeks. ülekandeks. Soojusülekandel on kolm liiki: Soojusjuhtivus, kondeksioon ja soojuskiirgus. Soojusülekandes liigub siseenergia soojemalt kehalt külmemale. Aitäh vaatamast ja ole mõnus. Kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi telli videoopsi kanalit ning jälgi videoopsi tegemist ka Facebookis ja Instagramis. Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusõnete õpetamise ökosüsteemi pakkuva idu ettevõttega praktika. Ja see tähendab, Et meie videod põhinevad praktiklilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppimaterjalidega ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehete praktikal.ee.